Давай, Толя, просто пару слів. Ну, це не круто було зустріти Радика, насправді. Ми зробили такий великий шмат з такою класною людиною. І дуже хочеться побачити ще раз Радика на Україні. То ми запрошуємо його. Як тільки приїдемо, будемо чекати у себе вдома, щоб спробувати хоч якось теж гостинно привітати його на наших землях. Уже є Фейсбук, уже це є... Це є. Да. адреса... Все схвачено. Дякую, радий. І щасливої дороги. 9.57 місто Верона, центральний вокзал. Офіційно оголошуємо відкритим автостоп-залік на час дістатися якнайшвидше від Верони цього місця до Парижа. Ми з Толіком навмисно навмисно поставили в себе в Досить екстремальні умови. Ми не знаємо навіть, де виїзд з міста. Ми знаємо тільки, що у Вероні є вулиця Корса Мілано, яка, за нашими сподіваннями, є по суті виїздом з міста на Мілан, куди ми зараз е, садимо на автобус. Ось, щойно тут чув, дві жіночки приходили, говорили українською, так що не виключено, що і мене хтось розуміє тут. Е, все, що у нас є, це мапа і батарея на фотоапараті сідає, на моєму телефоні теж. Так що будемо пробувати робити це як. Тайм-підейт <клес> <клес> Зараз 12.50 Ми від'їхали вже від борони, не знаю, кілометрів на 30 мабуть а то й більше Ну оце було важко і да, автостопно і психологічно Поки обережна а... Антоха Кефаче. <клес> Кефа <клес> 15.18. Ми за декілька кілометрів від Мілану на заправці, яка є просто ідеальною заправкою для автостопу. Така повинна бути будь-яка заправка, дивіться. Тут є, значить, такий екран. На нього можна натискати. Там є всі маршрути. І біля екрану є шість розеток. Покажи розетки. В розетках можна зарядити наш телефон, нашу камеру. Тільки телефон. Ось. І е, тут на цій системі я прорахував маршрут, яким ми їдемо, від Бергама до... В Парижі я прорахував. Вот. Крочі, нам до італійсько-французького кордону ще 290 км. Так що ми можемо одночасно і спинять, і стоять тут наші рюкзачки, і, значить, повністю комфортно себе відчувати, а ось ці дуже веселі ребята з нами говорять англійською. І я просто кажу, що... Дякую, хлопці, за перегляд на такий гарній господарстві в стаціоні Сенектийо. Дякую, дякую. Бо це дуже добре для автостопів, щоб бути комфортно. Yes. So. Have you uh, already had uh, a difficult time in the world? Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Sometimes you wait too much, you know, mm -hmm. or something. Yeah, but not really a problem. With the persons? Uh, <laughs> no problem. <laughs> <laughs> <laughs> Very good. Very good. Very good. Very Ukraine. Okay. Ukraine. Interesting. Я думаю, за сьогодні перетнем французький кордон, принаймні. Але тут класно. Як у Франції з гостинністю на заправках? Дякую, дякую. Дякую. Ми ну, відправити себе не щодо, що на, справці, на, багать, на багатьох заправках в Італії можна приймати душ. Це абсолютно безкоштовно, це для всіх працює. Ну я ще я щойно сходив душ, ось, а, а тільки що повернув ключ там кльово. Після душу виходиш свіжою людиною, і можна їхати стопити далі. А ось я повертаю Антохі, Антохі документ і поставу, котрому брали душ. Perfect. Бата, perfect. Ай, let's take a Ладно, я піду далі колядувати. Давай. В тебе інтернету ще 5 хвилин, ні, 10 хвилин. Давай по воду. Вода насправді зараз дуже клюва. Скажи про свої ностальгії за Міланом. Ну, насправді ми проїжджаємо Міланом а, так, таким чином, що вдруге, так ні рази не побувавши в місті, ми просто якось з країв очіпляємо. Ну, дуже... я бував на вокзалі. Ну, ти бував на вокзалі, я, наприклад, по тій самої дорогою просто другий раз проїжджаю Мілан. Mm, ну, і... Тільки... І, обид... були... і обидва рази не дуже просто. Так, обидва рази не дуже просто. Але здається, після Мілану все буде просто... Мілано. Тому що насправді тут якось вже так... Закінчується Італія. Ідейно і по відчуттях. Так, я думаю, цей дядечко стане символом. Він просто надихає. Кінця Італії? Що? Взагалі, на тебе продовжувати подорож. Незважаючи на те, що вже скоро ніч, я навіть не знаю, де ми її зустрічатимемо. Может, снова в, в Мадане. Сейчас, я, я как Так что, Вот дам. Every day you drive uh from there to Dargama and back. А, в Каму, Ловара, Ловара, э, Ловара, Ось вам наступний автостопний урок. Навіть якщо ви не зрозуміли водія, робіть вигляд, що вам дуже сподобалась його відповідь. <laughs> це завжди це закон. Мені кофе. Кофе? Кофе. Кафе? Кому сэ кьяматэ? Mateo. Mateo. Eh, uh, io sono Anton. Anton. Eh, yeah. uh, lui è uh, Tolik. Okay. <laughs> no, non, uh -huh. aha. Okay. Formula 1, Formula 1, sì. Aha, uh -huh. Formula 1. Aha. Yeah. Uh -huh. Do you drive form Formula Formula 1? Ecco. Всі днів! Yeah, <laughs> Товариші, наш водій Мілаха. Однаку більше таких, а? Я вірю в тебе здасться одночасно. Розказувати, як ти брав картонку, курити і тримати камеру. Кореші, зайшов я на заправку. Питаю у заправщика, ти ж хотів сині-червоний. Ну отак от, Каже, ну, у вас є картон? Так, да, да, так, зачекайте трошки Я, значить, чекаю Він там поскладав усі речі до кінця Каже, йди за мною Виходимо На вулицю Він підходить до смітничка, починає ритися Риється, там купа картон, картонок від піци, Він дивиться, ні, не підходить, не підходить Потім раз, бере картонку від пива Каже, о, каже, а це те, то, що тобі треба Раз, бере, сам обриває, акуратненько Потім питає, а маркер у тебе є? Каже, та є маркер, все-все. Ну, добре, каже, тоді щасливої тобі дороги А тепер ми, короче, реально якісь такі Ну, так кажу, що тепер, знаєш, я сам себе відчуваю Там, знаєш, уявляють собі автостопники хто, Десь від заправки до заправки Хто знає де, хто знає як там. Такий прожжонний Так, Такі шахіпани, знаєш Звичайно, з водіями розмовляєш там про щось високе, типу про науку, щось про конференції. Тепер такий, о, да, дякую, що ви підвезли, допомогли двом мандрівникам. Ну, та й сам зовнішній вигляд. Не мити весь, коротше. Може, хоч у Лондоні пострижуть? Я, до речі, сьогодні у Вороні бачив, е Таку, щоб тобі підійшла. Там така маленька, забичена От Отакий робимо, знак. Як сказали би Мадяри. Франція Орсак. І з ним ми поїдемо далеко. Толік пішли з румунськими далекобійниками Кіна дивиться. Що ми тут стоїмо? А я що по румунськи Ні разом. Так там все ясно. Бачиш, он, вона каже, ні, навіщо ти це зробив? 36. Е, Антоха поговорив французьку і зараз Антоха, дуже задовольний. Та, Антоха дуже ексайтед. Нарешті французька мова, якою я можу говорити, на відміну від італійської. Ось класно. Він з міста Шамбері, ми з Толиком були е, цією весною в квітні. І там, власне, мешкає, що нам століком видалось смішним. Ну так. Толік, бачиш, як Італія не хоче з нами прощатися? все, дощ їм Сьогодні, на 17-й день подорожі, після того, як ми вирощили з Києва, ми з Толіком перше натрапили на дощ. Вечерства не було. 12-та вечора. Уже 11-та вечора? До тунелю 100 кілометрів приблизно. Yeah. Yeah. Ну, в мене таке враження, що зараз нічний атостоп має зробити саме те якщо зараз теж під заправами щоб мати сили на то натхнення тому що їжа все таки дає натхнення бо ми наберемо собі водички підемо а що ще робити треба рухатись можна спати показав мені Толік як я йдяки що залихнувся може машині. і все і Чуб до речі пісня грає зараз <кху -п 'я>, популярна «We're up all night to get lucky» Я думаю, це пронічна автоставка звала Та? Дуже mm -hmm. схоже на те До кінця ще Ось даме «Alpiniano» Мама, мія Альпи, альпи, вони вже тут. Амічно. Да, Так, ну, як я казав, да, але. Ну, можна? Можна ну, чекай зараз? Дай, вона визначить. Так, що Ми вже 17 днів записуємо відео, передамо, що падають? Ну, слухай, ну не, що і я. Ну, маля. Нормально. Ми хочемо закрити цей епізод саме тут, на цій найкрутішій заправці в Італії поки що. Ну так. Де, а... де Толік помився? Так, ми зараз готові далі скопити в... у Францію. І рухаємо на італійсько-французький кордон. Так. Це були Ancranian.com Мене звати Антон. А я Толік. А він Штефан Філіп. Е, і... Спонсором нашого мандрівного проекту є магазин, інтернет-магазин спорядження спорядження.горгани.com Якщо вам подобаються наші е, відеозвіти, наш блог, наші фотографії е, то ми просимо вас пожертвувати певні гроші Щоб з душами було скрізь так же класно, як нашій заправді, так. в Бітанії Чао! Чао! Чао! Yeah, ми so, uh, end of the video because we, we will leave Italy and yeah. It's sad though, it was amazing really to, to visit Italy. It like the first time standing out of know, this bar. Uh, actually and second time Eh come on, you can't go to the No, well, it's a car, but it's Con quale vuoi? Con, con quello centinato? Allora non puoi, allora, puoi caricare questo centinato domani